כאשר מסתכלים על תמונות שצלמו של אסטרונאוטים בחלל, לא נראה שיש בכלל כוח משיכה. לא הכל נופל בכיוון אחד, אי אפשר לזהות אפילו מה למעלה ומה למטה. הכל פשוט מרחף לו. אם ידחוף את עצמי מהקיר הזה, פשוט הרחף לי בכיוון הזה. לא נראה שיש איזה כוח משפיע כמו כוח המשיכה שמנסה למשוך הכל למטה. זה נראה כאילו הם מרחפים. אך האסטרונאוטים האלה אינם רחוקים מדי מגוף בעל מסה אדירה. אתם בטח יודעים באיזה גוף מדובר. למעשה, החללית טסה רק כמה מאות קילומטרים מעל כדור הארץ. אז החללית, אם יצייר אותה מידה, תהיה בערך כאן. אנו יודעים שכוח המשיכה בין שני עצמים שווה, שווה למה? הוא שווה לג'י גדול, הקבוע הגרוויטציוני כפול המסע של העצם הראשון, כפול המסע של העצם השני, חלקי המרחק בין שני העצמים. נרשום את זה כאן. ואם החללית כאן, רק Wow, simulate כמוקеров here. ה-R הזה אינו קושונה. זה קצת יותר רחוק מפני כדור הארץ. זכרו שאת R מודדים מאיפה שאתם עד המרכז, המרכז של כדור הארץ. בעצם R זה המרכז של העצם עד מרכז כדור הארץ. מרכז כדור הארץ זה רוב המרחק. אז אם אנחנו על פני כדור הארץ, או אם רק כמה מאות קיибоמודים זה לא ישנה את R כל כך, במיוחד במובנים של אחוזים. כאשר מסתכלים על זה כך, נראה די ברור שכוח המשיכה למשהו בחלל, כוח המשיכה שמופעל על עצם בחלל, רק כמה מאות קילומטרים מעל כדור הארץ, לא צריך להיות כזה שונה מכוח המשיכה של משהו על הקרקע, מן הסתם. לכן השאלה שלנו היא, מה לכל ארוחות? אם אמור להיות כוח משיכה בחלל, איך זה שכולם מרחפים? זאת שאלה טובה. והתשובה היא שיש כוח משיכה בחלל, והאנשים למעשה נופלים. זה לא נראה ככה, אבל הם נופלים. אך הם פשוט נעים מהר נידע יחסית לחדור הארץ, אותו. אראה לכם על מה אני מדבר. אם ניקח לדוגמה, ניקח, נניח שאנחנו יושבים פה באפריקה ואנו יורים משהו. אולי יש לנו תותח על ונראה משהו ממש 45 מעלות. אז זה אולי قصات واز ואז يفجاء بنقطه. אבל פה יש לנו באמת תתח על סבאבה אגוזים. זה אפ יותר מ קילומטרים. אם נצליח שזה יעוף קצת יותר מהר, אם נתן לזה עוד קצת כוח, אם נמצח אותו קצת יותר, אולי זה יעוף אפילו רחוק יותר. اخ لبسوف זה يפול חזרה על كدوره הארץ ننسى لايفت ذا كצת יותר מהר من ذا، اخ ذا داين يפול على كدوره ارض. יותר מהר, אבל זה איפול בסופו של דבר. אתם בטח מבינים לאן אני חותר. עוד יותר מהר. אם זה יהיה עוד יותר מהר, זה עדיין בסוף איפול על הקרקע. ואם נעיף אותו עוד יותר מהר ויותר רחוק, זה בסוף איפול על כדור הארץ. אתם שמים לב מה קורה פה? כל פעם אנחנו זורקים מהר ומהר יותר, זה מגיע רחוק יותר ויותר. הנה כמו שצייע הנוח. בסוף יש מהירות שיורים בה את הזה, וכל פעם שהוא מנסה על כדור הארץ, כל פעם שהוא מנסה ליפול על כדור הארץ, זה כל כך מהר שזה מפספס את כדור הארץ. לכן הכליה ממשיך לנוע סביב וסביב הוא סביב כדור הארץ. כזה נמצא במסלול. מה קורה לכליה כזה אם אין כוח משיכה? אם אין כוח משיכה, כליה פשוט ימשיך ישר. כמו שאנחנו מסרטטים כאן. אך משום שיש כוח משיכה, זה מושך ללא הרף לכיוון מרכז כדור הארץ, או שמרכז הכ הכלי או מרכז כדור הארץ נמשכים זה לזה. זו דרך יותר נכונה לחשוב על זה. כוח משיכה עושה זאת, וכך זה מעקם ש... אין כמעט אוויר. אז, אה, לכן העצם הזה יכול להמשיך כך להרבה זמן. אך ישנו קצת אוויר וחיכוך, ולכן לאחר זמן לוויינים מעיטים, גם שיש התנגדות כה קטנה. התשובה לשאלתי שיש כוח משיכה. גם על בחלל מופעל כוח המשיכה. אז בואו נחזור לפה. זו לא סביבה ללא כוח משיכה, פשוט האסטרונאוטים והחללית וכל מה שבחללית, נופל. הכל נופל, אבל הם נעים במהירות גבוהה מספיק כדי שלא יפגעו בכדור הארץ. זה ממשיך לנוע סביב וסביב, אך זה כן בהשפעה של כוח המשיכה. אם הם רק יעיתו את עצמם, יפעילו, יפעילו מעצור יחסית לכדור הארץ, אז הם פשוט יפעילו את המעצור פתאום והם פשוט יצנחו לכדור הארץ. הנה, ככה. אין שום דבר מיוחד בלהעלות 3,400-4,000 קילומטרים לתוך החלל שפתאום ייעלם כוח המשיכה. כוח המשיכה ממשיך להשפיע. כוח המשיכה עולה קטן מאוד במקומות מסוימים, אבל בטח לא בגובה כמה מאות uh, קילומטרים. זה פשוט המסלול שלהם. הם נעים מהר מאוד ולכן לא נופלים לחדר הארץ. ואם רוצים לעשות הדמיה של כוח המשיכה ואומנם נסה נס עושה הם שמים אנשים קי. כי אנשים מקיעים שם. זה הופך את הבטן. והם מניעים את זה בתנועה סיבובית, אם זה הקרקע, זה נע בסיבוב או בפרבולה. המטוס ממריב, אז מבצע מסלול כמו צניחה חופשית או מסלול פרבולי. שזה בדיוק מה שצריך בשביל לקבל את התחושה הזאת של בחילה. לכן כל מי שיושב במטוס הזה יחוש נפילה חופשית. אם אי פעם קפצתם בנג'י או צניחה חופשית... או נניח אפילו התחושה של רכבת הרים שזה פתאום נופל למטה והבטן מרגישה מוזר זו התחושה של נפילה חופשית זו אותה תחושה בדיוק שהאסטרונאוטים האלה מרגישים כי הם במצב קבוע של נפילה חופשית אך זו תחושה כמעט בלתי ניתנת להבדלה ממה שהיינו מרגישים אם היינו בחלל רחוקים מכל מעשה הנקודה הזאת פה זו התחושה שנרגיש כאשר אין כוח משיכה בכלל מסביבנו. טוב, אה, אני מקווה שזה יסביר לכם כל מיני דברים. מישהו שיושב בחללית ללא חלון לא יכול לדעת אה, אם הם קרובים לעצם ממסה או שהם בנפילה חופשית מסביב לזה במסלול, או שהם ממש רחוקים מכל עצם ממסה, באמת במצב שבו אין כמעט כוח משיכה בכלל.